Que frea xusto no borde do abismo Escoitas a voz, escoitas su aviso Contemplo despertar do gigante dormido Hasta detente o escoitas agora A terra colapsa os mares desmoronados Show de penalti, como el colgo me un vaso Voltaremos a brillar, calma origami hay que ir paso a paso Pidemos os pares, as prazas, as praias Daremos picos e abrazos Tan solo confía que destas de sairemos Un poquinho menos malos